Innan man upptäckte bakterier och, och virus och förstod att det orsakade infektionssjukdomar, så fanns det andra tankar om hur sjukdomar uppstod och ja, egentligen hur, hur kroppen fungerade. En vanlig tanke det var tanken om humoral patologi. Och de här tankarna uppstod i trakten kring ja, Medelhavet, kan man säga, gamla Grekland och Egypten för. Ungefär två och år sedan. Och eh, humoralpatologi det är en vätskelära och där tänkte man så att det fanns eh, fyra stycken vätskor. Blod, slem, svartgalla och gulgalla. Och de här vätskorna hade också olika egenskaper. Eh, blod var till exempel varmt och, och slemmet var, var en kall vätska. Eh, Tanken med humoral patologi är att om de här fyra vätskorna hamnar i obalans, om man till exempel får för mycket blod, då blir man sjuk. Och det gäller att man helt enkelt tömmer ut överskottet. Och det kan man göra genom att ja, öppna upp en åder och åderlåta helt enkelt och tömma ut lite blod. Men det kan också vara att är underskott har någon vätska, man kanske har för lite slem. Måste fylla på slemmet då? Eller så har du för mycket slem, och så måste du också få ut slem för kroppen på, på, på olika sätt. Och det kan ju ske till exempel via kräkning eller diarré och, och, och liknande. Eh, humoral patologi är som teori både ganska enkel men också väldigt eh, komplicerad. Eh, på ett enkelt sätt så kunde man ju bara titta på patienten och känna på patienten och se om patienten var varm eller röd eller febrig ja men då då kanske han hade för mycket blod och då gällde det att återlåta eh, patienten kunde också kanske vara kall och slämmig och hostig och liknande och det kunde ju bero på att eh, man hade för mycket slem i kroppen och så fick man helt enkelt få ut slämmet på olika sätt eh, men tarenseurin kunde också göras väldigt komplicerad eh, man eh, la på olika lager av, man kopplar det till årstider eller eller Man kunde också ha väldigt avancerade modeller kring hur mycket blod som skulle tappas ur kroppen eller, eller var den skulle i kombination kanske med vilken tidpunkt på året. Och så, där. så det fanns eh, ett, både ett enkelt sätt och ett väldigt komplicerat sätt att förhålla sig till humoralpatologi Och eh, det är troligtvis en av anledningarna till att eh, de här tankarna överlever så länge. För att eh, tankarna om, om humoral patologi och de här metoderna, de finns kvar långt in på 1800-talet. Eh, så gick man till en läkare i mitten på 1800-talet så var en vanlig behandling, ådelåtning eller, eller kräkmedel. En annan anledning till att eh, de här metoderna och tankarna fanns kvar så länge. Eh, och det här ska man egentligen säga, trots att, att man hade gjort upptäckter redan under 1500- och 1600-talet som, som i princip omöjliggjorde det här Alltså under Man gjorde anatomiska upptäckter som, som, som motsåg hela den tanken om humoralpatologi och kroppens fyra vätskor. Men, men humoralpatologin överlevde och, och det berodde väl på en annan sak egentligen. Det berodde på att det inte fanns några, några bättre metoder eller att det fanns inga bättre teorier som, som kunde förklara sjukdom. Och de här teorierna skulle ju komma. Och det gör de i mitten och slutet på 1800-talet. Och det är ju bakteriologin. Och där man upptäcker att bakterier orsakar sjukdomar. Och att eh, genom att eh, ta koll på bakterier så, så kan man bota sjukdomar. Eh, och det här sker ju någonstans mellan mitten och slutet på 1800-talet. Och vid den här tiden kan man också till slut göra sig av med de här tankarna på kroppens fyra vätskor. Och att åderlåtning och kräkning skulle vara en, en bra väg att gå.